היום הגענו לשפל מדרגה בו האדם הורס ומשחית את כל הבא לידיו. קוראת עצים ליצור ניירות בכלל ונייר תועלת בפרט. קורטים עצים לנגרות וכלי בית. קורטים עצים לפחמים. הורגים חיות לאכילה מאות מיליוני חיות בשנה. גוזלים מהאופות את הביצים שלהם ומהפרות את החלב שלהם ומהדבורים את שלהם. וכל במקום לקנח את האף בנייר טואלט ניתן להשתמש בממחתות בת ולחבש אותם כל פעם מחדש ולניקיון מאחורה ניתן להשתמש בבידה או בצינור של מקלחת אם מוזמין במקום עצים לנגרות ניתן להשתמש באלומיניום או בנרוסטה. במקום פחמים ניתן להשתמש בקיריים חשמליות במקום לרצוח חיות או לגזול אותם ניתן להיות טבעוניים אז אני שואל אתכם, אנשים שהם עדיין חושבים שתפקיד האדם בעולם הוא להגיע לכאן ובאופן זמני לחלוט ולהשחית את כל הבא לידיו. אז אחרי כל החורבן הזה שהם יצרו, הם מצפים לקבל גן עדן בעולם הבא. זה נשמע לכם הגיוני להיוולד כאן, לחלוט, להשחית ועד לקבל גן עדן אחר? מי שלא יודע העולם הבא הוא עולם שלא ניתן לחוות אותו בחושים שלנו. ורק לאחר המוות... לכאורה מגיעים אליו אנשים שחבו מוות קליני נתארים את העולם הבאו באופן שונה מאחד לאחד נוצרים ראו שם את ישו מוסלמים ראו את מוחמד ויהודים ראו אור גדול כל אחד חווה עולם הבא באופן שונה מה שמעלה שאלה וטענה כאחד הרי אם יש עולם הבא הוא דבר ולא משנה באיזה דת אתה וזה לך שעצמו מוכיח ששיפור העולם הבא הוא שטות אבל למעשה יש הסבר גיוני יותר לכל סיפור המוות קליני שאנשים חוו ההסבר הוא ידי חומרים חמים ניתן לגרום לחבויות מוזרות וביניהם חוויה שנקראת הזיה בה האזוי רואה או שומע דברים לא מציאותיים מה שיכול להסביר את התופעה באנשים חוו את מה שהם בו שלא נדבר על דמיון מודרח תהליך בו האדם נמצא במצב הקשבה תוך כדי שהוא רדום ואז מדריכים אותו בדמיון מודרח לחוות מה שמספרים לו שהוא חווה כמו בחלום יש לא מעט טכניקות שיכלו להוביל לחוויה המסתורית הזאת של מוות קליני ובכל מקרה אין בין החוויה הזו לבין המציאות מאומה העולם הבא נחשב בגדר אמונה וכמו כל אמונה מדובר בדבר שלא ניתן להוכיח את קיומו. אבל מצד שני ניתן לדעת בידיעה ברורה שחוץ מהעולם הזה, אין לנו עוד עולם להיות בו. יכולתי לפרט עוד על כך שחיים אחרי מוות זהו פרדוקס, שמדובר בשתי הפכים. חיים ומוות הם שתי הפכים, ושתפקיד המוות הוא להפסיק את החיים של המומת, ולא להמשיך אותם. ושאישיות ללא גוף אין לה ייעוד ותכלית, ולכן ברור שאישיות לבד שקוראים לנשמה היא לא נשארת אחרי המוות. כמו סוללה, שכשנגמר האנרגיה שלה, היא לא משוטטת באוויר לאחר מכן. אבל בכל מקרה, אם נחזור לפרדוקס גנדן הפרדוקס הוא שאנשים משחיתים ורוסים את כל העולם, ואת הסביבה, ואת ומה הם מצפים? הם מצפים שהם יקבלו גן עדן על כך. בואו נפעל למען איכות הסביבה וטובת בעלי חיים, וכך נהפוך את העולם לגן אמיתי, מתוך חיים של שלום, חמלה ואיכפתיות. דרך חיים ללמוד מהטבע לעתיד טוב יותר. אם אהבתם תנו לייק, ודו שאתם רשומים ושלחזתם על הפעמון, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.